فلوی نے نگران کی کے لیے عمران خان اور شہباز شریف کو خط لکھا تھا خط کے متن میں تحریر تھا کہ آئین کے آرٹیکل 58 کے 58.1 تحت توڑی جا چکی ہیں عمران خان آرٹیکل 224 یعنی 224 اے کے تحت نگران وزیراعظم کی تقرری تک برقرار رہیں گے خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی کے ممبران کی نامزدگی وزیراعظم اور قائد حزب اختلاف کریں گے قوائد کے مطابق کسی ایک نام پر تین دن میں اتفاق نہ ہوا تو دونوں شخصیات دو دو نام کمیٹی کو بھیجیں گی خیال رہے عارف علوی کے خط پر رد عمل دیتے ہوئے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا تھا کہ آئین شکن صدر کے خط کا جواب کیسے دیں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے سابق چیف جسٹس ریٹائر گلزار احمد کا نگرا وزیراعظم کے لیے تجویز کر دیا اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ، ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا ہے اس پیغام میں انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف نے جسٹس ریٹائرڈ گلزار احمد کا نام نگراں وزیراعظم کے لیے تجویز کیا ہے انہوں نے بتایا کہ کور کمیٹی کی منظوری کے بعد جسٹس ریٹائرڈ گلزار احمد کا نام تجویز کیا گیا فواد چودھری نے کہا کہ صدر مملکت کے خط کے جواب میں وزیر نے نگراں وزیر کا نام تجویز کیا جسٹس گلزار احمد کا شمار سخت گیر موقف رکھنے والے جج صاحبان میں ہوتا ہے یہ وہی جسٹس گلزار ہیں جنہوں نے بارہا پاک فوج کی کاروباری سرگرمیوں کو ہدف تنقید بنایا جسٹس گلزار نے غیر قانونی عمارتوں کے انہدام کے معاملے پر 30 نومبر 2021 ہزار اکیس کو ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ کراچی میں تمام غیر قانونی عمارتیں مسمار کروا رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج کی غیر قانونی تعمیرات کو چھوڑ دیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں کیا مسلم لیگ نون ان کے نام پر اتفاق کر سکے گی اسکنی اداروں کے حوالے سے بات کرنا محال اس لیے بھی ہے کہ وہ نیوٹرل رہنے کا اعلان کر چکے ہیں پی ٹی آئی مخالف قاضی فائز عیسیٰ کیس کا ترا امتیاز بھی انہی کے سر سجا نظر آتا ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں جسٹس گلزار کی پیشہ وارانہ زندگی پر جسٹس گلزار احمد کو صدر پرویز مشرف کے دور حکومت نے سن 2002 میں سندھ ہائی کورٹ کا جج تعینات کیا جسٹس گلزار احمد اعلیٰ عدیہ کے ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے سن 2007 میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دوسرے عبوری آئینی حکم کے تحت حلف نہیں دیا تھا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وہ سن 2011 میں سپریم کورٹ کے جج بنے تھے اگر بطور جج دیکھا جائے تو جسٹس گلزار احمد سپریم کورٹ کے اس پانچ رکنی بینچ کا بھی حصہ رہے ہیں جنہوں نے سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کو نا اہل قرار دیا تھا جسٹس گلزار احمد نے اس بینچ کا حصہ بننے سے معذوری ظاہر کی تھی جس نے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت کے توسیع سے متعلق جسٹس گلدار احمد نے اس بینچ کا حصہ بننے سے معذوری ظاہر کی تھی جس نے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق درخواست کی سماعت کرنا تھی اس وقت چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے تجویز دی تھی کہ اس درخواست کی سماعت سپریم کورٹ کے پانچ سینئر ترین ججز کو کرنا چاہیے اس وقت جسٹس گلزار احمد جسٹس آصف سعیدا کے بعد جسٹس گلزار احمد کے انکار کے بعد سعیدا کی سربراہی میں سماعت کی تھی جسٹس گلزار احمد نے سینٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری کے بجائے اوپن کروائے جانے کے بارے میں صدارتی ریفرنس کو مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے موقف کو درست تسلیم کیا تھا جسٹس گلزار احمد کے بطور چیف جسٹس گزشتہ دو سال کے دوران سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا ایک بھی فل کورٹ اجلاس نہیں ہوا اس اجلاس کا مقصد عدالتوں میں زیر التوا مقدمات اور انتظامی امور کا جائزہ لینا ہوتا ہے